מazure של תור לא קנטל אני קנטל זה לא סופר שכולנו מדברים על ריבה מזוכשא. נדעתי שזה קונפיטרציה. חלטתי לא את הסרטון הזה ל'חכם'. בסרטון הזה אני אומרת ביקורת התגובות של 'חכם'. בסרטון זה נדב, ילי, דא, רגazerני. נדב ג'בליאט, רדדי תיסב, דיפרמונ, סונוטהי אשקרן, ראהמ טדיק, מישה קושף, ראיתי יש זיגנ'סטרים מגיעים לבי-א-פ. עכשיו בי א רק לא ה Variants. אין ה Variants عليه. כן לא רואה. יש על התיל. ותצא לברת אחת. זה כל התיל. כולי בברצועה אני אם תמשיכו, תגמרו כל אחד עם עשר סאבים לשמה שלי, הכל קונספירציה עושים עליך כסף מפרסומות זה כמו המריבה הכי גדולה בישראל צעתיק, בנל, ורון מה שמשפחה שלו למרכואנה אין תופעות לבית אז בטח אתה אומר לי איך שמים מרגישים אם אתה רוצה שמים, כאן עשה טלגרף אתה היה פוליגרף? אם אתם רוצים להצים ממישהו את האמת פוליגרף זה לא הדרך תנו לי לכם איך עושים זה איפה אתה היית בשנת 1999? אה? אתה לא, אתה לא רוצה לדבר? אין בעיה. אני ארסס לך בעיניים. לא התפסס לראש. יאללה, פוטט סרטוני דרמה. בואו נחזור לקומדיה. טליה זין, יוכל לבגוד ברחום וקיסר בשביל כסף? אין לך בוכשה להתחיל אנשים אני מדבר על ה-BFA. מה, מה, מה אני עשיתי שאתה מדבר עליי כך? לדו יפלוט, סיכם הכל לבחור. מקווה שנהנתם מהסרטון, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון, כדי שכל פעם שפותחים ישיבה בזולה של טולה, תדעו, ותגיבו לי בתגובות, תגובה.